opet izvećemo ga na dva načina. Prvi način je, ako je ovo linija po kojoj se kreće, noga polukružno ide prstima ka liniju i onda druga noga polukružno ide unazad kao tenka i ova se privuče. Znači, jedna polukružno, druga polukružno i ova se privuče. Gledajte, jedna, druga i ova se privuče. Vi čemu ne spuštate peta, ovdje peta je gore, gore i ovo se privuče i tek sva spustite peta. Tako da to izgleda ovako. Rame držite dole. da kolena stalno budu dok smo vam krete gore, kolena da vam ide dole, tako da glava ide po jednoj liniji ovako, a ne ovako kao talas. Znači, kad se krećete, glava postaje na istoj visini u odnosu na poluku. Prometar je samo od mnoge ne idu polukružno, nego zadnja noga kreće pravo ali umijaši, pa uradite okret u mjestu na prstima tenkaj, i onda ovom nogu uvučete, Znači, Ayumiashi, Denkai, povučete i Nema, sa mnoge ne idu bolu. Šeš še, jednom, pogledajte, Ayumiashi, na liniju i skorajte. Znači, Ayumiashi, Denkai, povučete. Pridajte, šeš jednom, N, en, N na prstima, izlučete i ovu A i opet na prstima, izlučete Tako da to je da dobro.